الكل كذبين ما انت يا ساتر بين عليك مسكين ما تكسر الخطر الكل كذبين ما انت يا ساتر بين عليك مسكين ما تكسر خلصت الحين خيشت يا شاطر لكن خلصت الحين خيشت يا شاطر